جامعة المنصورة. اشتغلت مشروع التخرج بتاعي كان عبارة عن ديجيتال سيستم لـ دي اكسبيرتي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة يا باشمهندس أحمد، إزي حضرتك؟ أيوة حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أكمل. السلام عليكم يا باشمهندس أحمد، إزي حضرتك؟ وعليكم السلام، إزي حضرتك؟ ازي حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك استأذن بس ممكن تبدا من الاول وعشان بس الدكتور عطا الله يقدر يسجل الورشه يعني يعني تت... اه طب خلاص ماشي تمام هو انا كنت السبب فهدي مقدمه سريعه عن نفسي انا احمد نعمت الله ده الايميل بتاعي معايا بكالوريوس في هندسه الالكترونيات والاتصالات من جامعه المنصوره كان مشروع التخرج بتاعي ديجيتال سيستم لاكسلتنج نيور نتوركس كان Processor <سؤال> risk 5 مع Neural Network Accelerator وشوية حاجات تانية SPI و 2 كده كان Digital System آه، أخذت ماجستير من جامعة زرلند في ألمانيا اشتغلت على Reconfigurable Parallel Network Accelerator كان بيتعامل مع Packets Network ويارف يعمل لها لكود هو programmable في يارف تعمل مع Packets من أي نوع اليوزر يقدر يحددها ويعمل لها Processing وبعد كده يرجعها تاني إنها تكون Packets أنا دلوقتي طالب دكتوراه كمبيوتر ساينس في جامعة أبسالا دي في السويد اهتمام اهتماماتي في الأساس ديجيتال ديزاين وكمبيوتر أركتكشر مهتمة برضو بالـ سواء Operating Systems أو Low Level <hesitation> Low Level Software أو كده هو برضو Security بس دي حاجة جانبية شوية اشتغلت فيها شوية بس في أنا هأبدأ أتكلم بسرعة كده عن موضوع السفر للدراسة بالخارج عشان لو حد مهتم بالموضوع ده، أهم حاجة إنك يجيلك قبول من جامعة من جامعة برة، فلو أنت مش عارف تبدأ منين هي دي النقطة اللي أنت لازم تبدأ منها، إنك تتقابل في جامعة برة، فبتعمل أول زي ليست بالجامعات اللي أنت عاوز تقدم فيها، الجامعات اللي أنت شايف إنها مناسبة وفيها برامج مناسبة ليك، فيها كورسات أو دكاترة أو كده. وعشان تتقابل في جامعة طبعاً أنت محتاج تعرف تتكلم إنجليزي كويس أو ألماني يعني لو أنت مسافر ألمانيا أو اللغة اللي أنت البلد اللي أنت مسافرها، بس أغلب الدول دلوقتي بتدرس بالإنجليزي يعني حتى ألمانيا فيها برامج كتير بالإنجليزي، طبعاً مفيش نظام اللي هو الـ همام في أمستردام أو النمر الأسود أو الكلام ده يعني مش هتعرف تسافر. تتعامل معاهم بالعربي بس يعني مفيش مفيش حاجة اسمها كده ده شغل أفلام يعني فأنت محتاج إنجليزي قوي يعني وطبعا الدرجات بتفرق طبعا وبتساعدك لو درجاتك مش كويسة برضه أنا عارف ناس كتير درجاتهم ما كانتش عالية قوي وعرفوا يسافروا لكن يعني كل ما درجاتك تزيد كل ما فرصتك في القبول في السفر بره بتكون أحسن يعني فدي حاجة تركز عليه لأن هو هو بيحكم عليك بيحكم عليك من درجاتك ومن شوية حاجات بسيطة تانية يعني فهو ده اللي ده اللي بيساعدهم، مشروع التخرج بي بيساعد بيكون حاجة كويسة، الدكاترة طبعاً لازم بتحتاج عشان تقدم في أي جامعة بره محتاج حاجة اسمها ريفرنس ليتر، ده دك دكتور أو اثنين أو تلاتة لك بيبعتوه للجامعة علشان يعني يقولوا إن هما عارفينك وإن أنت طالب كويس وهتأدلك كويس معاهم ومحتاج برضو حاجة اسمها motivation letter أو cover letter أو statement of purpose وهي أسماء كتير بس هو أنت بتبحث على الإنترنت وتشوف بيتكتب ازاي يعني كل ما يكون طبعا مكتوب أحسن بيعرفهم بنفسك وكده ففرصتك في الأول بتكون أحسن حاجة برضو يعني لازم برضو تكون تكون عارفينها إن الدراسة في ألمانيا يعني هي تقريبا مجانا في الجامعات الحكومية يعني بتدفع مصاريف صغيرة طبعا مصاريف الدراسة زي زي في مصر يعني 300 يورو حوالي كده، وبس يعني هو ده الفكرة، ما ده في ولاية واحدة بس في ألمانيا بتاخد فوق كده 1500 يورو تقريبا في السيمستر للطلبة اللي من خارج الاتحاد الأوروبي. فطبعا لو حد بيفكر بعد كده يدرس دكتوراه أو حتى أنت ممكن لو أنت يعني متأكد إنك عاوز دكتوراه على طول ممكن تسافر دكتوراه على طول. هو الدكتوراه في أغلب الدول يعني في القرب وكده بتكون يعني عبارة عن وظيفة أو كده، فهم بيدفعولك مرتب مقابل إنك بتدرس عندهم دكتوراه علشان هما بيعتبروها وظيفة بحيث إن هو مش صعب إنك إنك تصرف على نفسك بدون كده، فبيدوك مرتب ومرتب حلو يعني مش مش وحش، يعني هو بس دي حاجة بقولك إن هو الدراسة برة طبعا مختلفة شوية يعني هنا من ناحية إنك هتبقى تتعامل مع ناس مختلفة وكده، فدي دي مش مهمة لكن حاجه مهمه حبيت ان انا اعرفه بيها لان اعرف ناس كتير طبعا بتبقى حاسه ان هو حياتها واقفه على السفر او ان هي لو ما عرفتش تسافر بيبقى فيها يعني بيتعقدوا او بيتضايقوا او كده فهو بره مش مش مش جنه يعني ومصر مش مش جحيم فهو السفر بره مش مش هيخليك فجاه تبقى عايش حياه نعيم او مبسوط او كده هو عادي يعني هو مش مش فارقه كتير وفي في عيوب كتير بره وفي مميزات طبعا في في في مميزات في الدراسه وفي مميزات في الشهاده وكده لكن برضو يعني انت هتضطر طبعا يعني جنب انك تدرس والدراسه مش سهله يعني عندهم بره بي بيحاولوا يخلوا مثلا نسبه النجاح من 60 ل 70% ما بتزيدش عن كده يعني في مصر الطلبة بتتضايق لو نسبه النجاح قلت عن 95% لكن هم بره بيحافظوا ستين 60 ل 70% الدراسه صعبه جنب كده انك لازم هتشتغل علشان تصرف على نفسك ممكن 20 ساعه في الاسبوع الموضوع مرهق جدا وهتروح من الشغل برده لازم تطبخ لنفسك تغسل هدومك كده الموضوع يعني الموضوع مش مش بالبساطه اللي بعض الناس متخيلها بره في مميزات كتير وهتستفيد جدا لو سافرت لكن الموضوع مش مش مش جنه مش مش لو ما سافرتش تبقى حياتك وقفت في ناس كتير يعرفها في مصر نجحت يعني في الناس اللي بتبقى اشتغل مثلا في فاليو كان أيامي كان لسه داخل بياخد اتناشر ألف وشوية فدول مستوى معيشتهم أعلى بكتير جدا من أي حد عايش مثلا في ألمانيا أو كده فدي حاجة كويسة يعني فبس قلت أنبهكم لكده علشان في بعض الناس بتبقى متخي... حياتها واقفة على كده ناس كتير أعرفها يعني بتبقى موقفة حياتها أو عاملة مشاكل أو كده ف... فأنا قلت أعرفكم إن الموضوع مش مش, مش وحش قوي هنا زي ما أنتم متخيلين. فتعالوا تعالوا نتكلم عن ايه, ال... إيه ال... الموضوع الاساسي يعني ايه الاهداف اللي انا عاوز اتكلم عنها فاول حاجه عاوز الفت انتباهكم لمجال هو مش مش معروف قوي مش مش ناس كتير بتتكلم عنه لكن هو مجال كويس ويعني اعتقد بعض الناس ممكن تحبه واعرفكم على بعض الكونسيبتس من المجال ده واقول لك تبص فين لو انت عايز تتعلم اكتر عنه يعني. ف... تعالوا نبص الأول على الديجيتال ديزاين ف... حد بيقول حاجة ف... الديجتال ديزاين ده هو هو أنك بتبني دواير دواير رقمية أو ديجيتال سيركتس الدواير الرقمية دي بتتاخد يعني بتتبني على حاجة اسمها إيسي فأعتقد أعتقد بعضه اغلبكم شايف الآي سي بتبقى ساعات مثلا بتبقى عبارة عن حاجة كده سودة وطالع منها أسلاك بره، مثلا ساعات بالطول ده كده وطالع منه أسلاك من نهيتين أو بتبقى حاجات صغيرة شوية، هي هي بتبقى حاجة مهمة جدا يعني في الـ في, الـ في أي حاجة يعني، هي دي اللي بتتحكم في الدوائر الرقمية واللي بتمكننا إننا يبقى عندنا مثلا كمبيوتر أو تليفون أو الحاسبة أو عربية أو حتى ثلاجة. يعني العربية, بيكون فيها يعني العربية المتوسطة بيكون فيها اكتر من 3000 IC بس علشان تعرفوا ان الـ IC ده حاجة مهمة ده هو زي البروسيسور زي الكاتل الشاشة الاكسلريتور حاجات تانية هو ده اللي بيشغل البرامج على الكمبيوتر بتاعنا أو كده يعني عندك البروسيسور هو ده اللي بيشغلك البرنامج فالIC ده حاجة بتبقى في الاغلب ديجيتال يعني وبتستخدم علشان علشان تعمل وظائف كتير يعني، والـ FPGA دي عبارة عن IC، IC مخصوصة يعني بس هي اللي تقدر تحط عليها دايرة ديجيتال يعني، بيبقى عليها زي Units أو كده تقدر تخلي حاجة مثلا منهم تعمل وظيفة أند جيت أو أور جيت أو كده اللي في ال IC يعني، أتمنى إنكم تكونوا عارفين الحاجات دي، فـ فدي دي فكرة ديجيتال Digital Design، حاجة مهمة جدا طبعا، والدوائر ديجيتال الكبيرة بنستخدمها مثلا عشان نعمل نشغل سوفت وير زي اللي هو البروسيسور يعني يعني السوفت وير اللي انت بتكتبه او البرنامج او الاوبريتنج سيستم او كده كل الحاجات دي بيحصل لها الرن على البروسيسور هو اللي بيشغلها هي تترجم الأوامر في النهايه اسسمبلي يعني ف... ف يعني ممكن احنا نقول احنا عاوزين نعمل ديجيتال uh, سيركت uh, نرسمها مثلا عن طريق برنامج زي سيموليتر ده ده لوجيسيم دي ده مشان اللي رسمها يعني حد ثاني رسمها بس ده مثلا مسلسل دايره بروسيسور فاحنا ممكن نقول ان هنبني الديجيتال سيركتس بتاعتنا بالشكل ده هي حاجه حاجه ممكن تبان في ال في الاول انها حاجه منطقيه يعني احنا نبني السيركت الديجيتال بتاع ده, ده بروسيسور يعني ده بروسيسور ريسك, ريسك فايف حد بني فليه ما نبنيهاش بالشكل ده؟ فالموضوع ليه عيوب كتير ان هو لاك اوف سكيرابيليتي، يعني انت لو بتتكلم في الدايره اللي قدامك دي ما اعتقدش ان فيها اكتر من, من كام الف ترانزستور، انما انت لو لو شفت البروسيسورز الجديده اللي لسه نازله بتاع ابل مثلا ده فيه سبعه وخمسين مليار ترانزستور، يعني كل كل ترانزستور في الدايره دي فيه خمسه خمسه مليون 700 الف ترانزستور مثلا وانت بتتكلم عن سكيل، صعب إنك تشوف بقى كل سلك رايح فين، وكل ترانزستور بيعمل إيه، وكل بوابة إيه متوصلة على إيه، بيبقى الموضوع صعب بالنسبة للدوائر الكبيرة، مفيش سكيلابيليتي، ومفيش مانتينابيليتي، يعني برضو إنك ترجع بقى تبص على ال... الديزاين ده، أنا عاوز أغير فيه حاجة، عاوز أزود عليه حاجة، صعب جدًا لأن أنت مش عارف كل حاجة بتعمل إيه، لأن هو كبير جدًا، والبرودكتيفيتي برضو بتكون قليلة، لأن الموضوع بياخد وقت كتير و. لو حصل بقى مشكله يعني شايف انت اللي على اليمين دي شاشه مثلا لو ما اشتغلتش هتعمل لها ربرنج ازاي يعني موضوع صعب هياخد ح... مجهود كبير جدا فإن احنا نبني السيركتس عن طريق استيماتيك زي ده مش مش حاجه عمليه يعني فبنستخدم مكانه ايه بنستخدم حاجه اسمها Hardware Description Language دي شبه لغه البرمجه شويه فـ الهارد ، الهاردوير ديسكريبشن لانجوج ده بنكتب فيه حاجات شبه البرمجة إلى حد ما وبنعمل ديسكريبشن للدايرة في في اثنين هاردوير ديسكريبشن لانجوج منتشرين بنستخدمهم في الديجيتال ديزاين في واحد اسمه سيستم فيرلوج وواحد اسمه في اتش دي ال في حاجات تانية زي السيستم سي ده عبارة عن سي بلس ولي لايبرز بتخليه شبه الهاردوير ديسكريبشن لانجوج لكن هو مش مش قوي قوي يعني وفي تشيزل حاجة جديدة وفي ماي اتش دي ال ده مبني على بايثون بس يعني المنتشرين دلوقتي هما سيستم فيرلوج وبي اتش دي ال وحتى حتى لو استخدمت أي لغة من اللغات التانية في النهاية قبل ما تتحول لدايرة بيحصل لها كومبايل واحد من اللغتين دول يعني السيستم فيرلوج ده منتشر أكتر في الإندوستري ال ال يعني في, ال في الشركات وكده سيستم فيرلوج منتشر ما عدا أعتقد شركات الاتصالات والدفاع والحاجات دي بتستخدم أكتر VHDL، لكن في الشركات العادية سيستم فيرلوج منتشر أكتر. وسيستم فيرلوج هو كان الأول مش منتشر أوي في الجامعات والأكاديمية وكده، لكن هو بدأ ينتشر، واللي أنا ملاحظه يعني شفته في جامعات كتير إن سيستم فيرلوج هو اللي منتشر أكتر، خاصة في الأجيال الجديدة يعني. سيستم فيرلوج يعني ميزته برضو إن هو ليس فيربوس يعني. علشان تكتب نفس الحاجة في السيستم فيروج ممكن تاخد نص النص كمية الكود اللي أنت محتاجها في VHDL يعني أنت مثلاً عشان تكتب حاجة في عشر سطور في السيستم فيروج ممكن تحتاج تكتبها في 20 سطر في VHDL فدي الميزة الأساسية بتاعته لكن VHDL بيخليك تحدد ممكن حاجات أكتر بدقة وبيديك ايرورز أكتر لو حاجة مش مش مش معمول لها سبيسيفاي قوي فدي دي عشان كده في بعض الشركات الثانيه بتستخدمها. فتعالوا تعالوا نشوف ازاي بقى يعني احنا دلوقتي عملنا الـ صممنا الديجيتال سيركت بتاعتنا عن طريق الكود ده اللي هو اسمه هاردوير ديسكربشن لانجويج هنعملها طب احنا عندنا دلوقتي سوفت وير انا كتبت له كود وكل حاجه وعملت له ران هو السوفت وير في النهاية عبارة عن شوية instructions أوامر والكمبيوتر بينفذها فأنا بعمل له compile و run أو بعمل له run على حسب اللغة طبعاً لكن الـ hardware description language ده بيعبر عن دايرة طب أنا دلوقتي هعمل الـ run لدايرة إزاي يعني مش, مش حاجة, حاجة مش منطقية فبنعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها test bench والتيست bench ده بيدخل الدايرة inputs معينة وبيشوف ال مظبوطة ولا لأ؟ فاول حاجه بنعمل بنعملها في الديجيتال ديزاين اننا بناخد الديزاين بتاعنا او الكود بتاعنا ونعمل له ونعمله ونعمل له تيست عن طريق حاجه اسمها تيست بنش طب بعد كده خلاص احنا اتاكدنا ان الكود شغال وكل حاجه هنعمل ايه بعد كده هنعمل له حاجه اسمها سينثسيز فالسينثسيز ده عباره عن ان انا باخد الكود واحوله لدائره للوجيك جيتس وكده فبيبقى عندي الكود مثلا لو حاجة if statement فى if statement ده مرش أنت درستو الحاجات دي ولا لا بس هو بتحول لحاجة اسمها multiplexer أو أو كده الكيس كده بيبقى multiplexer فهو بحول الكود اللي أنا كتبه ل لوجيك gates وكده بعد كده باخد الديزاين ده وبعمله حاجة اسمها mapping التكنولوجي ففي بلوكس مثلا بقول ان البلوك دي مثلا في الاف بي جي بتعمل اند جيت البلوك دي بتعمل مش عارف ايه بنعمل له مابنج وبعد كده بنعمل حاجه اسمها place اند route بناخد البلوكس اللي احنا في النهايه قلنا بتعمل اللوجيك فانكشنز بتاعتنا ونقول البلوك ده هنحطه هنا البلوك ده هنحطه هنا ونوصلهم باسلاك وفي النهايه بنعمل تيست في الاخر علشان نتأكد إن الديزاين بتاع بتاعنا شغال كويس، لأن أنت لو صنعت IC طبعاً عشان تصنعه بتحتاج حاجة اسمها ماسكس، والماسكس ده بيحتاج مثلاً كذا مليون دولار عشان تعمله في الحاجات الجديدة، فحاجة مكلفة جداً إنك تصلح أي غلط هنا، ف بتعمل عليه تيست كتير جداً وبعد كده بتعمل اكستراكت لداتا زي الـ clock speed أو الباور أو كده. هو الموضوع ممكن يبان ان هو فيه خطوات كتير لكن هو هو في النهايه انت اول شغلك هيبقى كله عباره عن انك تعمل simulation تكتب تكتب دايما عن طريق اتش دي, دكتوب دي, دي بتاعك تصممها وبعد كده بتعمل simulation سيميليشن عن طريق التست بتاعتك الخطوات اللي بعد كده بقى بتتعلمها واحده واحده مش مش حاجه يعني الموضوع مش معقد يعني موضوع بسيط جدا هو ناس كتير بتشتغل في الموضوع ده ف نتكلم نلخص يعني في النهاية الديجيتال ديزاين ده احنا بنبني عن طريقه ديجيتال سيركتس ودي بتستخدم في تقريبا كل حاجة دلوقتي يعني زي البروسيسور زي المايكرو كنترولر زي الاكسيتور كل دي تواير ديجيتال بنستخدم لغات عشان نصمم السيركتس دي شبه لغات البرمجة لكن هي مش مش مش بالظبط لغات برمجة الديزاين فلو مختلف ما يعني هنا في البرمجة أنت بتعمل compile و run أو تعمل run مباشر لو هو لغة مثلا interpreted إنما طبعاً لو هو digital circuit بتعمل simulation عن طريق test bench وهكذا وال testing وال verification ده حاجة مهمة جداً إنك تتأكد إن الدايرة مظبوطة وبعض يعني في ال designs الكبيرة ممكن يعني تعمل spend الوقت أكتر عشان تتأكد إن الدايرة شغالة. يعني تعمل الوقت أكتر من أنك تعمل هذا يا نفسي. وممكن تستخدم أيضا حاجة اسمها High Level Model يعني أنا لما اشتغلت في, في البروجيك بتاع Network Tag Accelerator أنا صممتها عن طريق ال Virilog وبعدين قمت عملت كود آه برمجة بيعمل نفس, نفس الـ بالضبط وكنت بدخل نفس عن طريق Random Package Generator وباخد الاوتبوت من الـ منهم وبعمل كومبير الاوتبوت اتاكد ان الاوتبوت اللي خارج هنا زي الاوتبوت اللي خارج من هنا فيبقى كده انا عملت فيريفيكيشن صح لو لو عايز يعني لو عجبك موضوع الديجيتال ساين يعني اتمنى ان ما اكونش حسستكم ان موضوعه غريب او كده لو لو لو حد يعني الموضوع مش مش واضح ممكن يسألني أوي يبحث عن نتية. يعني. فعندك عشان تبدأ في في تستخدم برنامج اسمه موديل سيم ده بتش بتستخدمه في استيميليشن بنزل مع تول اسمه إنتل إف بي جي اي كوارتيس فري إديشن في إنتل إف بي جي إيه ذا شركة بتعمل إف بي جي إيه هي اسمها كان اسمها ألتيرا بس إنتل اشتريت هي يعني فغيرت اسمها وكورتيس ده اسم السوفت وير. فبتنزله بنزل مع موديل سيم فري إديشن هو ليمتد شوية. بس هو كويس لو عايز تبدأ بتاخده بيه الموديل سيم ده بتقدر تعمل بيه سيموليشن السيركت وانتر ايتست بنش وكده وال انتل اف بي جي اي كورتز ده لو انت عاوز تعمل بقى بعد كده سينسز او كده هو بس زرار واحد بتعمل سينسز للدائرة ويحطها لك على اف بي جي اي او على اللي يطلع لك الدائرة يعني يطلع لك سيركت ديجيتال سيركت فيها الكومبوننت وكده. في برضو كتاب كويس جدا اسمه ديجيتال ديزاين اند كمبيوتر اركتكشر ريسك 5 اديشن ده لسه نزل ما بقلوش شهرين ثلاثه يعني. الكتاب حلو جدا كان نزل قبل كده منه ارم اديشن وانا لما كنت كنت يعني بدرس في الجامعه جامعه المنصوره كنت بشرح منه بس ريسك 5 اديشن طبعا ريسك 5 ده اوبن سورس فاحسن. الكتاب ده قوي جدا يعني وانصح اي حد انه انه لو عاوز اكو موضوع الديجيتال ديزاين انه يبدا يقرا في الكتاب ده لان هو يعني حتى مكتوب بطريقه كويسه في اونلاين ريسورسز كويسه زي كوردلي tutorial للvhdl ولفيرلوج واللغات ثانيه هو موقع كويس جدا وده ده يوتيوب فيديو يعني برضو كويس لو عاوز تتعلم أكثر عن الديجيتال ديزاين هو انت اللي عاملينه فانا لقيته قلت احط في resources تانية في في كتب تانية اف يعني لو لو عاوزين لو عاوزين تعرفوا أكثر عن الموضوع ده ممكن تكلموني أو تبحثوا على النت. طاروا نتكلم دلوقتي عن الكمبيوتر أرQUITECTURE طب هو إحنا قلنا الديجيتال 디자인 ده أنا بصمم الدائرة يعني أنا معايا مثلا عايز أعمل حاجة بتاخد input ماين وتطلع output بصمم له دائرة طب الكمبيوتر أرQUITECTURE ده إيه؟ هو ده المجال اللي أنت بتبني فيه الكمبيوتر نفسه، أو بتحدد فيه إزاي السيستم بيشتغل، يعني الكمبيوتر أركيتكشر ده بتحدد فيه مثلاً ال instructions اللي البروسيسور بتاعك هيشغلها، إزاي البروسيسور ممكن يتواصل مع الشاشة، إزاي البروسيسور ممكن يتواصل مع الماوس، مع الكيبورد، ال ال الـ instructions الميموري بتشتغل معاه إزاي، وهكذا، فأنت بتعمل زي بتحدد الكمبيوتر هيشتغل إزاي. فأنت بتحدد يعني ازاي الكمبيوتر ال ال ممكن ي يعمل produce يطلع output يعني ازاي ال instructions بتشتغل ويتعمل طرق ازاي تقدر تنفذ ال instructions دي بشكل اسرع وفي بعض الحالات ممكن كمان تعمل instructions جديدة يعني في instructions مثلا اللي هي SYND دي instructions بتخليك تقدر تعمل كذا كذا اوبريشن نفس operation, بس على كذا داتا فهو سنجل instruction multiple داتا بتعمل نفس ال على داتا uh, مختلفة ففي في يعني الكمبيوتر architecture بتتسمى اتنين اول حاجة اللي هي instruction set architecture فده بيقول ان هو ايه الأوامر اللي السي ممكن ينفذها ايه الانستركشنز اللي السي بي بينفذها فعندك مثلا هنا ده انتل اكس 86 اللي هو في أغلب أجهزة الـ PC دلوقتي عندك شوية instructions مش عارف push و move وبوب و add و core فأنا بحدد ال instructions عن طريق اللي هي الـ assembly وبحدد إيه مثلا registers الميموري بتشتغل إزاي وهكذا ده اللي هو instructions set architecture برضو في ناس بتسميه big A architecture أو في ناس بتسميه Architecture بس. في حاجات يعني لو لو انت عارف Assembly هتعرف بقى ان نفسه هو الانstruction set Architecture. في حاجات زي الكولين Conventions برضو بتدخل معايا يعني. عندك حاجة اسمها Micro Architecture بقى فهو الانstruction set Architecture بنحدد الانstructionز نفسها. المايكرو Architecture ده بنحدد ازاي البروسيسور هينفذ ال الانstruction يعني بنعمل حاجة زي مثلا بيبقى هو عن بلوك دياجرام بنتكلم عن كل بلوك مثلا بيعمل ايه ده بلوك الكاش بلوك الديكود بلوك مش عارف ايه وبنخش جوه كل بلوك بنقول هو المفروض بيعمل ايه طب في كام يونت طب طب كده <تصفيق> حد بيقول حاجة؟ <تصفيق> طبعا ال ال في حاجات كتير بتدخل في المايكرو اركتكشر زي الميموري زي الاكسكيوشن Units الكاش يعني انا شغال دلوقتي على ازاي مثلا الكاش بيشتغل او ازاي حاجه اسمها الكاش بليسمنت بوليسي الكاش ده هو زي الميموري بس صغير لان عشان البروسيسور يجيب داتا من الميموري بياخد cycles كتير وانرجي كتير طب انا باخد, باخد جزء من الداتا اللي في الميموري دي بحطها جنب بس بي اكتر داتا البروسيسور بيستخدمها بحطها جوه الكاش طب دلوقتي الكاش ده بيكون صغير جدا اصغر من الميموري طب إزاي تأكد إن الداتا اللي هو الكاش دي هي اكتر داتا البروسيسور هيستخدمها يستخدمها؟ حاجة اسمها الكاش replacement بوليسي. ودي حاجات يعني تستخدم في المايكرو أركيتيشير وإزاي أقدر أسرع الكمبيوتر وكده. فا الكمبيوتر أركيتيشير ده مجال كبير جدا طبعا، وهو طبعا مسؤول عن زيادة سرعة البروسيسورز وكل جيل جديد من البروسيسور من توه في حاجتين ال ال circuit design اللي هو كل ما نصغر السيركت كل ما تكون أسرع <تصفيق> و, وكمان إننا نفور في الأركيتكشر ونخليه نخليه ينفذ بسرعة أعلى. فلو أنت حابب الموضوع والكلام ده ممكن تقرأ برضو نفس الكتاب digital design and computer architecture risk 5 edition في كتابين برضه مهمين اللي هو Computer Architecture Quantitative Approach وكتاب Computer Organization Design نفس الشخص اللي كاتبينها باترسون وهنا دول ناس كبار جدا يعني والكتابين دول يعتبروا المرجع الأساسي في المجال برضه ممكن تقرأ الـ Risk 5 Specification دي حاجة كويسة بس رسالة الدكتوراة اللي قدمت لنا Risk 5 يعني أحسن لأنها بتتكلم أكثر عن الديزاين ديسيجنز او هم ليه عملوا الديزاين ده وليه ما عملوش كده فدي دي حاجه حلوه ممكن تقراها يعني هو في الانتل والارم مانوال وفي في فيديوهات على النت عملها عاملاها كويسه يعني رزورس تانية يعني ممكن تتواصلوا معايا لو عاوزين حاجه اكتر عن كده بس دي حاجات كويسه ممكن تبداوا بيها يعني وبالتوفيق فمعلش زوري بس واجرني شويه ف خلاص احنا نخلص هنا لو شكرا على ان انتم كنتوا معايا دلوقتي ولو حد عنده اسئله ممكن يسال دلوقتي شكرا باشمهندس احمد يعني محاضره قيمه الحقيقه ان شاء الله يكون الشباب معانا استفادوا منها ولو في اي حد عنده اسئله يا شباب ممكن حتى يفتح المايك يتكلم أو يكتب في الشات أي حاجة للمهندس أحمد يعني شكرا لحضرتك يا بس كنت عايزة أسأل حضرتك هي إيه العلوم أو المعارف اللي لازم ناخدها عشان آه مثلا نوصل لحاجة كويسة في المجال ده؟ أه و أه تفضل إيه؟ حضرتك قلت كتب أو فيديوهات بس إيه حاجة معينة لازم ندرسها أو كده عشان عشان نحقق حاجة يعني؟ لا هو هو الكتب دي بتتكلم عن أغلب الحاجات اللي اللي كتبت كتاب ديجيتال ده اللي أنا بدأت منه برضو يعني البرمجة إلى حد ما مطلوبة يعني معرفة في البرمجة حاجة مطلوبة الكمبيوتر ده عشان نطور فيه. في الاغلب بنستخدم حاجه زي بايثون او كده عشان نعمل سيموليشن للديزاين بتاع بايثون او سي. فدول لغتين مهمين والكتب دي الكتب دي بتشرح اغلب الحاجات يعني ديجيتال زينن كمبيوتر اركتكشر ده حلو ان الشخص يبدا في المجالين دول والكتابين التانيين كمبيوتر اركتكشر كونتيتف ابروتش وكمبيوتر اورجانيزيشن ديزاين دول الكتابين برضه حلوين جدا بس يعني متقدمين شويه اللي هو الاولاني متقدم اكثر من الثاني يعني Quantitative ابروتش ده. شكرا لحضرتك هل اه في في في سؤال انا لسه شايفه دلوقتي آه هل الشغل في المكا في المجال الاكاديمي فقط ولا في شركات والمتخصصين طبعا المجال فيه في ناس كتير شغاله في, في الاكاديمي وشركات كتير جدا شغاله فيه في شركه شركات كتير زي انتل زي كوالكوم زي ان اكس بي زي انفينيون زي ام دي انفيديا في شركات كتير جدا شغاله في الحاجات دي ودايما عايزه مهندسين يعني ده غير, غير شركات اللي هي زي الطيران والحاجات دي، بوينج وإيرباص برضو بالناس كده، بس بيبقى صعب شوية المصريين يشتغلوا في الموضوع ده، علشان هما بيبقوا الناس ناس من بلدهم، عشان خايفين المعلومات تهرب أو كده. هل هناك كورسات أو شهادات معتمدة؟ هل ال يعني انا انا ما اعرفش انا راي الكتب الكتب كويسه يعني الكتب كويسه مش مش محتاجين كورسات كتب هل يفضل ياخذهم بعد التخرج ولا قبل يعني هو لو حد عاوز يشتغل في المجال طبعا قبل التخرج احسن يعني انا اشتغلت في الـ في الـ في المجال ده واشتغلت فيه كمشروع مشروع تخرج يعني ما بداتش فين متاخر يعني بدات السنه اللي قبل الاخيره حتى في الترم اللي قبل المشروع على طول ده ده بدأت تهتم بيه في المجال فهو الموضوع يعني يستحسن تبدأ فيه قبل التخرج عشان تعمل فيه مشروع كويس ويساعدك يعني ولو حد عاوز يتواصل معايا ممكن هكتب لكم الايميل او لو حد عاوز يتواصل على الواتساب او كده هكتب لكم الرقم مشروع التخرج اه هرجع له لحظه مشروع التخرج بتاعي كان اللي هو Digital System for Accelerating Neural Networks، بنينا RISC-V بروسيسور، وكان RISC-V لسه حاجة جديدة يعني، وبنينا Neural Network Accelerator متواصل معه بنينا Peripherals <تصفيق> تانية زي ال زي الـ GPIO أو زي SPI، اللي هو 16 في 2 LCD Controller و 7 segment display driver وحاجات توكن ديجيتال وإذا انا كنت سؤال هارد اللي كنت الصوفت وير واللي معاك اللي بيشتغلوا على السوفت وير السوفت وير اللي هيشتغل على البروسيسور او الاسمبلر اللي بيعمل كومبايل بروسيسور حد تاني عنده اسئله؟ شو مهندس يا صلاح؟ اتفضل أه. طيب اتفضل يا باشمهندس هو لازم لازم اللي يدخل في المجال ده يكون عارف أسمبلي؟ آه أكيد طبعا الأسمبلي مطلوب بس هو هو مش صعب يعني هو زي ما زي ما قلت الكتب دي بتتكلم كتير عن الأسمبلي الكتاب بالذات الأولاني ده بيتكلم عن الأسمبلي الريسك فايف فده حلو جدا في حاجات تانية اكس ستة وتابعين ممكن لو عاوزين أبقى أبعتها أبعتها للدكتورة أنهال تحطها لكم أو لو حد عاوز يسأل عليها برده. في فيه resources حلوة الـ x86 assembly وفيه الكتاب ده بيشرح الرسك في الـ assembly حلو، وهو الموضوع مش صعب يعني، كان حد كان عايز يسأل سؤال تاني، اه الـ حد كان عايز يسأل، أتفضل اتفضل. بشمهندس تصور هو الصوت مش وصل كويس ممكن تعيد السؤال لان مش عارف المشكله من عندي ولا من عندك ممكن ممكن لو لو السؤال مش مش عرفت لو لو في مشكله هو عدد اللي شغالين في المجال ده في مصر كام تقريبا فين هذه اللي شغالين في المجال ده ايه هو الصوت للاسف بيقطع لو لو ينفع تقول السؤال تاني او تكتبه او انا انا سمعت عدد اللي في المجال في مطعم كم واحد هو ده السؤال؟ طب انا للاسف مش مش شكل ال... مش سامع حاجه يعني فممكن يكون في مشكله في النت فهو لو عدد سؤال عدد الناس انا ما اعرفش عدد الناس اللي شغالين في المجال طبعا كم واحد بس في شركات كتير في مصر حتى شغاله فيه، في اه منتور جرافيكس اللي هم عاملين موديل سم اللي انا اتكلمت على البرنامج اللي بيعمل سيميوليشن دول شغالين في مصر، في اه كان انتل شغالين في مصر بس للاسف مش هم، كان في اه كذا شركه شغالين في الاي في بي ما بيصنعش اي على حد علمي بس هم بيصنعوا يونتس بتستخدم اه في الاي سيز مش عارف ساي وير وساي فيجن وساي سوفت وحاجات من دي، في, في شركات في مصر بس مش زي بره طبعا يعني. بس في شركات موجوده. يعني الهدف من مشروع التخرج كان ايه؟ فالهدف من مشروع التخرج ان هو كان ان احنا نعمل اكسلريشن للنيور نتوركس، النيور نتوركس كانت حاجه جديده ساعتها كان كنا بدانا فيه في 2016 وما كانش حد حتى ناس كتير بدات تعمل الاكسلريشن عن طريق الهاردوير. فده الهدف يعني وصلنا سرعنا النيور نتوركس عن طريق الاكسلريتور ده مقارنه بالبروسيسور بتاعنا 27 ده. دلوقتي طبعا جوجل ومايكروسوفت وابل وهواوي وانفيديا وام بي كلهم دخلوا في موضوع الهاردوير اكسليريشن والنيور نتوركس فبقى موضوع فهو موضوع كويس ايه اهم المشاكل اللي اللي في مشاريع التخرج دلوقتي يعني هو طبعا المشكله اساسا مفيش ناس كتير في الجامعه شايرين في الموضوع ده فهيبقى صعب عليك انك تلاقي حد يساعدك بس هو هو مجال كويس يعني والمشاكل الثانيه طبعا ان هو هو هو مجال كويس فلو لو حد عاوز يشتغل فيه يعني أنصحه كده ولو لو محتاج مساعدة ممكن يكلم في في أسئلة تانية؟ طب لو مفيش أسئلة تانية ممكن نخلص الوقت ولا حد حد عاوز يسأل حاجة كمان؟ أكبر النية في المجال الديجيتال ولا الانالوج؟ والله هو أنا ما أعرفش بصراحة يعني بس اللي أنا شايفه الديجيتال الديجيتال محتاج ناس أكتر بس يعني ده ده اللي أنا شايفه يعني بشكل محدود بس هو الديجيتال أنا بشوف شركات كتير بتطلب فيه أكتر من الانالوج. في حد تاني عنده أسئلة؟ اي اسئله يا شباب في اي حد عنده اي استفسار يعني المهندس احمد موجود معانا. ماشي في في حد سال حاجه. ماشي لا في كان في كنت انا لما اشتغلت في في الجامعه كان كنت عملت سلايدز كان عن السكيشن تص... كنت بديها فلو حد عاوزها برضو ممكن يقول لي يعني والسلايدز دي انا هبعتها للدكتور انهال وهي ممكن تحطها لكم وال سلايدز اللي هي بتاع النهارده والسلايدز اللي فاتت لو حد عاوز ممكن يسالني لا في خلاص في اسئله ثانيه ولا خلاص كده شكرا جزيلا يا باشمهندس احمد واضح ان الشباب يعني وان شاء الله هم معاهم الكونتاكت بتاع حضرتك لو في طبعا اي استفسار اي حاجه ممكن نتواصلوا ان شاء الله. اي حد عاوز اي حاجه يتواصل معايا وشكرا على انتباهكم وبالتوفيق واتمنى لو ان بعض الناس تكون استفادت وتتبسط بين ده. شكرا على وقتكم ومع السلامه. شكرا سلام